ما حلى العريس لا لبس، يوم العرس. ما حلى العريس لا لبس، يوم العرس. نفس العرس. شاركونا مرحلة غالي من تاريخ 4/8 في الصالة الذهبية ونحبو فوق العين والراحة